Ei, què tal? So Cristian Negra. Em segueix surt sorprenent la quantitat d'alumnat que no té clar com carai, es fa un índex automàtic en un document de text. Um, si bé jo estic fent servir l'editor de textos de Drive, quasi tots funcionen exactament igual. Les opcions no seran les mateixes, però la clau són els estils. Què vull dir? He preparat un document de prova. És un document de mostra, que no té cap mena necessit, però que té un títol, té un subtítol, té tres capítols i el tercer està dividit en tres escenes. Com funciona? El primer, i la clau és entendre què fan els estils. Els estils el que fan és atorguen una categoria al text que li assignem. Per tant, el títol li dic que és un títol, el subtítol estic dient a l'estil que és un subtítol i cada un d'aquests capítols li diré que és, doncs, li donaré la categoria de títol 1, aquest li donaré la categoria també de títol 1, aquest d'aquí sota li donaré la categoria també de títol 1, i, a canvi, les escenes estaran per sota. Per tant, els diré que són títol 2. Títol eh, 2 i... Eh, aquí se m'ha colat un espai, perdoneu. Molt bé. I això també li diré que és un títol 2. Molt bé. Una vegada he signat he donat l'atribut corresponent a cada un dels apartats el que faré serà, per exemple, deixaré el títol i el subtítol a la primera pàgina del document i el que faré serà introduir un salt de pàgina, faig Ctrl i uh, Enter o Return i a la segona pàgina el que faré serà introduir aquest uh, índex, aquesta taula de continguts. Llavors el que faig és, insereix taula de continguts, agafo la primera opció i fixeu-vos que automàticament m'assigna la pàgina en qüestió. I això és dinàmic, això què vol dir que sigui dinàmic? que quan, eh, Si ara, per exemple, el que faig és, doncs salto aquesta, fixeu-vos, ara tinc totes les pàgines 2 i 3, sí? però si ara jo salto, faig, em poso al principi de la línia i faig Control, Intro, després de cada un dels capítols, ara que estic fent? Que cada capítol estigui en una pàgina diferent, no? Fem una cosa. Les escenes també els de posarem en pàgines diferents. Però recordeu que aquest salt de pàgina el faig al Control i uh, Control-Return o Command-Return si esteu Enter en, en un market. Eh? Ara veieu que tenim una secció a cada pàgina diferent i la última està a la pàgina número 1, si no m'equivoco. Ah, Christian, això no funciona perquè fixa ti s'hauria marcat 2, 2, 3 i ara tens les coses de les pàgines posteriors, doncs el que faig és actualitzar. El que faig és actualitzar i fixeu-vos cara, això ja està perfectament símbolitzat. Per tant, no has de patir si utilitzes els estils correctes. Apa! Bona i nou!